یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا لوگوں میں بیٹھے نا بعض نصیحت کر رہے تھے لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلا رکھے تھے درس قرآن چل رہا تھا اور وہ جو لوگ تھے نا حضرت وہ جب درس دیا کرتے تھے یا جب وہ رب تعالیٰ کی اور رب کے رسول کی باتیں سنایا کرتے تھے نا حضرت تو دیکھ کے سن کے رب یاد آ جاتا تھا وہ محبوب کا راستہ دکھاتے تھے آج تو حضرت وہ بات ہی نہیں ہے آج وہ عشقی نہیں رہا آج وہ دل میں گرمیاں ہی نہیں ہے آج وہ تڑپ ہی نہیں ہے تو وہ درس قرآن دے رہے گئے اور لوگوں کو بتا رہے گئے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے دستک دیتے رہا کرو دستک دیتے رہا کرو ایک نہ ایک دن وہ اپنی رحمت کا دروازہ ضرور کھولے گا حضرت کو کیوں نہیں کھولیں گے فرعون کا نام سنا خدائی کا دعویٰ کرنے والا اس کے ماننے والے آئے کہتے گئے آنا رب و کم تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو سب سے بڑا خدا ہے بارش نہیں برس رہی بارش برسا تو فرعون نے اپنے جتنا بھی ماننے والے تھے جو آئے تو ان کو بولا کہ ابھی نہیں ہو سکتا کچھ دیر بعد آنا یا کل آنا تو وہ سارے بندے چلے گئے تو وہ فرعون جو تھا فرعون ایمان نہیں لایا فرون کتنا بڑا نام ہے حضرت سن کے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کام کیسے تھے خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں فرعون اس نے پتہ کیا حساب لگایا ہوا تھا اس نے نا جو بادشاہوں والا لباس تھا نا وہ تو پہنتا ہی پہنتا تھا لیکن ایک بزرگوں کا لباس ہوتا ہے اون کا لباس جو بزرگ زیادہ تر پہنتے ہیں جو پیر زیادہ تر پہنتے ہیں جو اللہ والے پہنتے گئے اون کا لباس اس فرعون نے نا ایک اون کا لباس بنوا کے رکھا ہوا تھا وہ اپنے شاہی محل سے نکلا جنگل بیابان پہاڑی علاقوں میں جا کے اون کا لباس پہنا جائے نماز بچھائی سجدے میں گر فرعون سجدے میں گرا ہوا ہے اور کہہ رہا گا کہ رب تو تو ہی ہے رب تو ہی ہے اب میں یہاں پر سر جھکا کے پڑا ہوا ہوں مجھے خالی نہ بھیجنا رب تو ہی ہے میں مانتا ہوں رب تو ہے لیکن آج میں تیرے دار پہ آیا ہوں مجھے خالی نہ موڑنا تو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ فرون وہاں سے سجدہ کر کے ہٹا ابھی وہ اپنی بستی کے قریب نہیں گیا تھا رب دانہ نے بارش پر سادی وہ حضرت اگر فرعون سجدہ کرے اور وہ کہے کہ رب تو ہی ہے تجھ سے ہی مانگنا ہے اگر اس فرعون کے مانگنے پر مل جاتا ہے تو یار آج کا مسلمان جو عاشقی مصطفیٰ کو دعوے بھی کرتا ہے وہ اس کے مانگنے کچھ نہیں ملے گا حضرت امام حسن بصری آپ درس دے رہے تھے نا کہ دروازہ کھٹکھٹایا کرے کبھی تو رحمت کا دروازہ کھلے گا عورتیں بھی بیٹھے تھیں پردہ میں ایک مائی صاحبہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی امام صاحب آپ تو آج کوئی نویں بات ہی بتا رہے ہیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں تو امام صاحب آگے سے فرمانے لگے نئی بات کیا گیا تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی آپ درس میں یہ کہہ رکھے گئے کہ رب کی رحمت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہا کرو کبھی تو کھل جائے گا تو کہنے لگے ہاں جی تو کہنے لگی یہ نئی بات لگے وہ کیسے تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی آپ کہہ رہے ہیں رحمت کا دروازہ کھٹ خٹ کھٹاتے رہا کرے کبھی تو کھل جائے گا میں یہ کہتی ہوں کہ رب کی رحمت کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو کھلے گا ہاں رب کی رحمت کا دروازہ بند کب ہوا ہے حضرت جو کھٹ خٹ کھٹانے پہ کھلے یہ رب کی رحمت نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے لیکن اس کا تیرے اوپر رحمت نازل کرنا اس کا رزق بھیجنا کبھی بند تو نہیں ہو داڑھی ہمارے منہ پہ نہیں ہے دستار ہمارے سر پہ نہیں ہے کام ہمارا ایک بھی مسلمانوں والا نہیں ہے لیکن اس کی رحمت تو ختم نہیں ہوئے نا اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں برابر برابر آ رہی ہے وہ کہا تھا نا ایک شاعر نے کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گئے بے وفا ساری دنیا بے وفا کون کس سے وفا کر ہے جو انسان اپنے آپ سے وفا نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے کیا وفا کرے گا علامہ اقبال بھی فرما دے نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن کم از کم اپنا تو بن اپنے آپ کو تو نہ جہنم میں جلا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن تو نہ بلا تو یہ دنیا تو عارضی ہے تو وہ شاعر فرماتے گئے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گئے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے تو پھر غیب سے آواز آئی دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے لیکن تو نے کبھی چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تو کبھی سرکی کے ٹائم اٹھا ہی نہیں تو نے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں تو کبھی اس در پہ آیا ہی نہیں ت نے کبھی یہاں پر سر جھکا کہ یہ بولا ہی نہیں ہے تو نے التجا ہی نہیں کہ باری تعالیٰ تجھ سے ہی مانگنا ہے اور تو ہی دینا ہے تو ہی میرا رب ہے جب ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی رحمت برابر ہے